Εσχύλουν οι Η εργασία του Γιώργου Πιτροπογιανάκη προ εκπαιδευτική χρήση. Φρόνιμε βρίσκω τι ευχέ αυτές σας κόρε. Μα εσείς να μην τρομάξετε με αυτά που τώρα θα ακούσετε από με τα αναπάντεχα νέα. Γιατί από αυτή τη βίγλα την οικετοδόχα βλέπω πλοίο. Δεν με γελά καλά γνωρίζω τα ξάρτια των πανιών του και τα παραπέτια και την πρόρα που εμπρός μετράει το δρόμο, και οι ναύτες καθαρά με τα μαύρα κορμιά τους μέσα από τις άσπρες φορές των ξεχωρίζουν. Να και τα άλλα τους πλοία κι όλη η δυναμή τους κοντοζηγώσαν. Το αρχικάραβό τους τώρα πέφτει γυαλό και μάινα τα πανιά το βάζει στεριά μ' τη δυναμή τους μονοκούπι. «Μα ήσυχα πρέπει εσείς και γνωστικά το πράγμα να αντικρίζετε αυτό χωρίς να αποξεχνάτε τους θεούς τούτους. Κι εγώ θα έρθω αμέσως πίσω βοηθούς μαζί μου φέρνοντας και συνηγόρου. Γιατί ίσως να βγει κήρυκας απ' το καράβι ή αποσταλμένοι θέλοντας να βάλουν χέρια πάνω σας και ενέχειρα να σας κρατήσουν. Μα δε θα κάνουν τίποτα, μην του φοβάστε. Όμως... Πάντα καλό θε νά ναι, αν η βοήθεια τυχόν αργήσει, ούδε στιγμή νά μη ξεχνάτε τη θεϊκιά τούτη απαντοχή και τα αντιστήλη. Έχετε θάρρος, Θα έρθει όπου και νά η ημέρα, να το πλερώσει όποιος το θείο πατάει τον νόμο. Πατέρα μου φοβούμε, τα γουργό φτερά τους καράβια φτάνουν, και ώρα πια πολύ δε θέλουν. Πατέρα, χάνουμε απ' το φόβο. Μια που το πήραν τέτοια απόφαση οι θάρρο! θάρρος, θα πολεμήσουνε για σα. Το ξέρω. Καταραμένη είναι η θρασιά γενιά του Αιγύπτου. Αχόρταγη για πόλεμο. Και αυτό το ξέρεις. Πολλού θα βρουν και εδώ που έχουν σκληροψημένα τα μπράτσα. Στου μεσημερινού του ήλιου το κάμα. Πατέρα, σε ξορκίζω, μην με αφήνει μόνη. Η έρμη γυναίκα είναι μηδέν, και ανδριά δεν έχει. Επίβουλοι και δολεροί δεν έχουν πιότερο από τα κοράκια σεβασμό για του βωμού. Μα αυτό αυτόθενά ήταν για μα συμφέρον τέκνα, αν έκαναν με εσά και του θεού εχθρού Μα δεν θα φοβηθούν αυτέ τι τρύενε, ούτε των θεών τάγια, απάνω μα να πλώσουν χέρι. Ξόφρενοι αυτοί, μανίεροι γεωμάτοι από κοτιά, σαν τα ξετσίποτα σκυλιά. Οι άθεους λογαριάζουν. Μα τα σκυλιά νικούν ηλίκη, λέει ο λόγο. και του παπιρού τον καρπό νικάει το αστάχι. Μια που τη φύση ενήμερα κι άθεα αθεριάνε πρέπει να φυλαγόμαστε από τη δύναμή τους. Δεν είναι τόσο γρήγορες οι ετοιμασίες και τα του ναυτικού στρατού, μα πρέπει σίγουρα στη στεριά και γούμενες να δέσουν κι αφού ρίξουν τις άγκυρες, Πάλι έτσι αμέσως των καραβιών οι κυβερνήτες δεν ξεγνιάζουν και μάλιστα όταν σε στεριά χωρίς λιμάνι φτάσουνε σ' που στη νύχτα γέρνει ο ήλιος. Και σ' ένα γνωστικό καραβοκύρι η νύχτα έγνες πάντα γεννά κι ουδένα ξεμπαρκάρει θα μπορέσει ο στρατός πριν πρώτα ασφαλιστούνε σ' σίγουρα. Λοιπόν συνάχεις το νου σου τους θεούς να μην ξεχνάς, μονάχα, μέσα στο φόβο σου, κι εγώ θε να γυρίσω με τη βοήθεια γρήγορα που πάω να πάρω, και λέω να μην καταφρονέσει η πόλη εμένα, γέρος τα χρόνια, μα σενού και γλώσσα νέο. Βουνήσια γη, Σέβας μου, ολόδικο, τι έχω να πάθω, πού να φύγω, αν είναι εδώ στου άπειτη χώρα να σκρυψώνας σκοτεινός. Μόβρος καπνός σα ήμουν, στ' να χαθώ ή να με πάρει ο αγέρας όπως τον κουρνιάχτο. Δεν είναι να ξεφύγω το κακό και σπαρταρά η καρδιά μου από το φόβο γι' αυτά που είδα απ' τις βίγλες το πατέρας θάνατο καλιονάβρο με βροχιά στο λαιμό, παρά να αγγίξει άντρας το κορμί μου. Υψώνω θρήνους, σώστους ουρανούς, με λιτανίες όλους τους θεούς, που ίσως και κάποιο τέλος δώσουν. Επίβλεψε, πατέρα, τον αγώνα μας, και είδε τη βία με όψη, όχι φεδρή, των δίκαιων των ματιών σου, σε βάσου τους οικέτες πάντο δίνε με τόν κόσμο έχεις δικό σου. Γιατί του Αιγύπτου μάθει από κωτιά, η αρσενική ανυπόφερτοι γενιά μ' πάρει από κοντά κυνήγι, ψάχνοντας με πολύ βουαλαλιτά, με βιάνα να με στριμώξουν κι όπου φύγει. Μα εσύ, είσαι ο μόνος που κρατάς τη ζυγαριά στο χέρι. Και στον άνθρωπο κανένα πράγμα δεν είναι να γεννεί χωρί εσένα. Νάτονε, ο άρπαγας πειδά το καράβι στη στεριά. Αν πάτε, πριν να ναι, ξυγεί, αρπαγανε σε καταπυχή. Φτάνει ο κατάρατο για ιδέε. Δε βαστό, μπήγω τις φωνή. Δε στην καταφυχή. Ο αγριοπρόσωπο λισά, όμια σε θάλασσα και γη. Βόη θα τη χώρα βασιλιά. δρόμο, τα πόδια σας στον ώμο, Ιδέες συρμός, ιδέες σκισμό και μαλλιοτραβηγμός, Τα τεφαλές κομμένες και ματοκυλισμένες, Εμπρός στο πλοίο καταραμένες. Αν ποτέ να θέλες χαθείς τ' κύμα το βαθύ, Να πει ενάφαντη φανιά σου και το καράβι σου, Μαζί με τα θέα τα αφεντικά σου. Στο αίμα σου λέω βουτυχτή, σκάρμενο θε να Αν δεν αφήσει ευθύ τώρα γιατί καμιά δεν έχουνε τιμή στον ευσεβόν τη χώρα. Μην ταξιωθώ να ξαναδω το ζώο πάροχο νερό του νήλου, Που πληθαίνει όσο τον πίνουν τη ζωή και χάνει το αίμα τον ανθή, Κι ολόφρασον αρξένει. Μιαν ώρα αρχίτερα απ' αυτά εμπρό! κατεύω τα σκαλιά, Και στο καράβι θα έρθεις, θέλεις δε θέλεις, με τη βιά, πριν με τα χέρια μου δεινά. Μεγάλα δεινά πάθη. Κακήν, κακός, άθε χαθεί στο μαύρο του πελάτου το κύμα. Αφού ήθε πρώτα πλανηθή με αγέρα και με καταχνιά στην πολιστήμπαχτια μουδιά γύρω στο σαρμπιδόνιο μνήμα. Χούιαζε, σκούζε, ζήτα από του θεού βοήθεια. Μα από το Αιγυπτιακό καράβι δεν ξεφεύγει. Βρίσκεστο στόμα σου ανοιχτά και τρώστα σου. Μα ο μέγα νύλο που κοιτά τ' στα φερσήματά σου, α αυτό το γαβριάσμα σου. Εμπρός προστάζω. Γρήγορα για το καράβι το λοστρόγγυλο ακολούθαμε. Κι αρρώ και δεν θα ντυριθώ να σε μαλλιωτραβήξω. Άλλη, πατέρα, τρεις αλλοί. Χαμώς μου βγήκε η απαντοχή των αγαλμάτων. Να, βήμα, βήμα με τραβά σαν άραχνο στο μαύρο στιάκρο. Όλοι και τρεις φορές αλλοί. Μάνα μου γή, μάνα μου γή. Το φοβερό τον κράχτη, βία, πατέρα, Γε τη γη και ρόβουν ω έχει ακάμε στάχτη. Δεν του φοβούμε του θεούς αυτού του τόπου, γιατί ουδενιώ, ουδεγέροντα με έχουν θρέψει. Όποιο λιπόδαρο λισά και κιναιτέ μου από κοντά, σαν να φρισμένη οχιάδαγκα, και πια δεν ξέρω Όλοι και τρει φορέ αλλή, μάλα μου γη, μάλα μου γη. Το φοβερό το κράχτη, βία πατέρα, γε γη τη αν δε στρέξεις να αρθείς με το καλό μαζί μου, ξέσκισμα λύπητο θα βρει τι φορεσιές σου. Της χώρας και κυβερνάτορες, πάω, με δάμασε. Μα λιωτραβώντας μοιάζει θα σας ξεκολλήσω, αφού έχετε στα λόγια μου βαριά τα αυτιά σας. Πάω και χάθηκα, άθεα κι άδικα παθαίνω, αφέντη βασιλιά. Αφεντάδε πολλού και γρήγορα θα δείτε! Τους γιους του Γιού του Αιγύπτου! Μια εργασία του Γιώργου Πιτροπογενάκη προ εκπαιδευτική χρήση.